Ми до Лікарка Анна показує своє робоче місце у центрі «Я Маріуполь» у Чернівцях. У серпні цього року вона мала закінчити інтернатуру та розпочати власну практику. Та все змінив повномасштабний напад росіян і окупація рідного міста. Нині Анна консультує маріупольців, які звертаються з медичних питань, видає необхідні ліки та підказує, до яких вузькопрофільних спеціалістів у Чернівцях можна звернутися за потреби. Разом з тим лікарка згадує, як вибиралася з окупації навесні. Виїхали. Це місто в село і нам здавалося, що це безпечно, але через три дні ми зрозуміли, що ми в окупації і ми не змогли з окупації виходити ще місяць. Було дуже важко, ні зв'язку, ні світла, ні їжі, нічого не було. Переселенка з Маріуполя Кристина разом із дочкою виїхала зі свого рідного міста у березні. У Чернівцях через знайомих знайшли родину, яка прихистила їх у себе. Чоловік Кристини – військовий, тож нині боронить нашу країну від навали расистів. Жінка розповідає, що «Я Маріуполь – ніби острівець рідного міста на заході України». Тут Кристина може отримати допомогу та поспілкуватися із земляками. Особливо жінка відзначає роботу дитячої кімнати, де може залишити дочку. Пока там играется, я делаю свои какие-то дела, потому что ну, с ребенком ты не набегаешься нигде. То есть, большая ну, помощь, на данный момент ну, Гуманитарную помощь получили, получили а, рюкзак для первого класса. Граб ну, вот. знает и психологическую помощь, и с занимаются здесь, и рисунок, и лепят. Гуманітарна, психологічна, юридична, медична та допомога із працевлаштуванням – це все можна отримати у Я-Маріуполь. Центр розмістили у серці Чернівців в історичній будівлі. В середині атмосферу міста Марії створюють світлини та картини з панорамами. Від маріупольців для маріупольців, так кажуть у центрі, оскільки тут приймають мешканців з усього маріупольського району самі маріупольці. У нас мережа центрів, вони відкриті майже всіх обласних містах України. Центр підтримки переселенців Я-Маріуполь, вони адаптую, націлені на адаптування та інтеграцію наших маріупольців в цьому, у яких вони опинилися. За перший місяць роботи Я-Маріуполь у Чернівцях звернулися майже тисяча людей. Сам центр створили за ініціативи Маріупольської міської ради. Підтримують його діяльність різні благодійні організації.